Hei! I denne filmen ska vi vise deg hvordan vi samskriver i Google Disk. Og det vi skal gjøre aller først, det er at vi oppretter ett nytt dokument. Og jeg er inne i Google Disk og trycker på ny og velger Google dokument. Før jag kan dele dette dokumentet så må jeg gi det et navn. Og da går jag in och så skriver jag samarbeid med Ilka. Skriver jeg här nå. Og så eh, før vi skal begynne å skrive så skal jeg gi en delingsgårdning. Yes, annars kan jeg ikke gjøre å skrive. Da går jeg opp i høyre hjørne og trykker på del. I utgangspunktet er jo dokumentet bare for meg. Men jeg trykker på del så har jeg nå flere muligheter. Jeg, jeg kan gå inn og skrive Ylkas eh, adresse. Här går jeg inn og skriver Gmail-adressen til Ylka. Jeg kunne brukt en annen nå, med Gmail så vil det synes med navnet ditt at du er forfatteren. Det ja. var for det enkleste å logge inn også. Så, så trykker jeg på send. Bare den ordenskyld, det jeg også kunne gjort, det var att jeg kunne gått opp här och trykke på link som kan deles, trykke på den linken, Vill da få fram ett valg, og här er det viktig å få med sig kan få tilgang, da får man bare lese. Og denne oppgaven som du skal gjøre på Høyskolen Østfold, den ska ha denne delingsrettigheten til slutt. Men aller først så må jag velge kan redigere, Och så kan jag eventuellt kopiera denna länken som ligger under här. Trycker jag på kopiera länk, och så sänner jag den på Facebook eller mail eller whatever för nå tillka. Eh och så får hun tillgång. Då trycker jag på sänd. Och da får Ilka upp en e-post. Och da är Ilka inne i dokumentet. Jag kan se uppe till höger att Ilka är inne och är författar av dokumentet som mig, hvis du skriver nå nå Ilka og skriver Ilka på sin datamaskin, og jeg ser også på innsetningspunktet at den heter Ilka. Det kan være litt problematisk med å få fram dette navnet, så det er av og til som om man logger ut og inn og sånt nå for at navnet ska komma upp Hvis ikke så kommer den opp som anonym. Og I forhold til et samarbeid som skal kunne spores i tid så er det litt viktig at man er logget in med kontoen slik at den syns hvem som er forfatter til hva. Ja. Da skriver Ylka, og da kan jeg trykke inn, og så kan jeg skrive på og deg på denne måten, og så ser vi at vi sitter inn og skriver i samme verktøy. Nederst er mitt innsetningspunkt. Det blå innsetningspunktet over hei er ditt innsetningspunkt, så hvis du skriver Magnus en gang till der, nå flyttet du innsetningspunktet så jeg, der er du nå på samme sted som jeg befinner meg. Og det er ofte litt problematisk, så hvis jeg begynner å skrive samtidig nå, så skriver vi oppe i hverandre. Så det er en sånn greie, og jo fler vi er inne i ett dokument, jo vanskeligere kan dette här bli. Hus på att når du skriver i Google-dokumentet, så lagres alt fortløpende, så i det du skriver en bokstav, så lagres den. Og til slut hvis du skal levere den här som en oppgave på Høyskolen i Østfold, så må du nå huske på å gå på del och gå på eh, skifte fra kan redigeret til kan få tillgang och så kopierer du demmelänken och så leverer du den denlänken in i LMS. Kom ihåg att det som är speciellt för just en link från Google är att det alltid er alltid samma link och du kan slå av avvor på om en person har redigeringssättigheter eller bara lätertilgang. Det er det vi, disse valgene vi har her. Så nå velger jeg altså Få tilgang og da trykker jeg Ferdig. Selv, hvis du får ett minutt siden kunne redigere på denne linken så har jeg nå tatt vekk de rettighetene fordi Exakt. jeg er eiere og den som har administrator rettighetene for dokumentet. Exakt. Og det ni skal gjøre her i denne oppgaven det er å diskutere i vilket sammanhang. man skulle kunne bruke um, ett samstyringsdokument i skolan. Har det så godt med det? liquid